ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ اور آج کے بلوگ میں آپ کو بہت مزہ والا ہے اور آج کے بلاگ میں ہم آپ کو یہاں پر موسم دکھانے والے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت ہی مطلب اسموک اکٹھا ہوا پڑا ہمیں دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا اور یہاں پر کافی تیز بارش ہوتی ہے بار بار تو اس لیے لائٹ نہیں ہوتی تاکہ آپ کو ایسی ایسی ویڈیو دکھانے کے لیے لائٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر انٹرنیٹ لگی ہوئی ہے ہمارے پاس بالکل بھی ڈیٹا نہیں آپ کو ایسی ویسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے پہلے ایک نالج پہ تاکہ آپ کو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر کافی اسموگ ہے اور ہم بارش کی وجہ سے نہیں بنا پائے ویڈیو تو اس کے لیے سوری اور رات کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے نہیں تو لائٹ چلی جائے گی یہاں پر اور آپ کو دکھاتے ہیں वो देखो ऊपर देखो यहाँ पर काफ़ी सारा स्मोग है क्योंकि यहाँ पर हमें दूर दूर तक कुछ ही नज़र नहीं आ रहा है पर और देख सकते हो आप यहाँ पर दूर दूर तक हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा और काफ़ी सारा स्मोग एक ही जगह पर कट्ठा हुआ पड़ा और है और यहाँ पर काफ़ी ठंड है इसलिए ब्लॉग बनाने में काफ़ी दिक्कत दिक्कत हो रही है बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि काफ़ी ठंड है यहाँ पर بس ابھی وہاں پر وہ دیکھیں یہاں پر پنجرا ہے اور ابھی آپ کو نظر آ نظر آ رہا ہے اگر آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو بتائیں ہم یہاں پر آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آ جائے تو زوم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ویڈیو میں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پر ایک پنجرا ہے ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک پنجرا اور وہ بھی ہمیں اچھا نہیں دکھ رہا صاف مطلب ایسے نہیں نہیں دکھ رہا دکھ رہا کافی سموگ ہے یہاں پر تو اس لیے ہمیں نہیں دکھ رہا تو آگے بھی آپ کو سارا کچھ دکھائیں گے آج کی ویڈیو میں تو اس لیے ہم کا کہہ رہے ہیں یہاں پر پنجرا فوت کی ہو چکی ہے اور آج کل کھانی ہے اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو کو دکھنا بنا کے اسکپ کے ہوئے تو چلتے ہیں آپ دکھاتے ہیں آپ کو چاول بانٹ رہے دیکھ سکتے ہو چاول دے رہے پر کافی ٹھنڈ ہے ہاتھ سے کافی ٹھنڈ ہے چاول کھا رہے ہیں کھانی ہے جس کو بھی کھانے ہیں کھالو یا کھانے کے مطلب